Zaila da oraindik gaur egun galdutako bizitzak zenbakitan ematea. Orduko esko jarlaritzaren biktimak koppurua 1000 zeuren berrogeta hamalukoa da. Kontuan izanik, illotak eta ospitaetan hildakoak, hobiikomunak, andramarikaleko babeslekoan hildakoak. Baina ondoren egin diren ikerketek zenbaki desberdinak ematen dituzte: hamabi, berrehun, oso zaila da zenbaki zehat bat ematea.